Хмельничанки Наталія Войтович із донькою Софією. Понад вісім місяців у Лондоні. Додому навідались на канікули. Вітаю, Наталка. Привіт, Анна. <ривіт. Скажи, от, чи було щось таке, що абсолютно для тебе було несподіваним, коли от, опинилися в Англії? Ой, я скажу, самопоїздка в Англію – це також така несподіванка. Ми приїхали в невеличке містечко, 20 тисяч населення. Так, воно біля Лондона, 20 хвилин на поїзді до Бікбена, але це кантрісайд. І думаєш, йо-моє, -йо, як це ми будемо будем далі жити? Але на відміну від України, то звичайно дуже е, приємно, що в них і маленькі міста, і Невеличкі селища мають розвинену інфраструктуру, розвинені освіта, медич... медицина. Англійці люблять кантрісайд. Вони люблять жити в будинках поза межами Лондона. Там школи навіть кращі в таких невеличких містах. І це і важко було взагалі зрозуміти, що ти в іншій країні. Ти нікого не знаєш, що тебе так от кинули, і вчись випливати сама, як ти знаєш. Але ти нікого не знаєш, ти знаєш тільки ту сім'ю, в яку ти приїхала. Вони допомагали там з цими всіма державними структурами розібратися, елементарну школу знайти, тому що освіта – це понад усе. Ти мусиш, дитина мусить вчитися і відвідувати школу. І там навіть за пропуски школи ти мусиш платити штраф, якщо Звичний. без... Ну, я скажу, що навіть для англійців це великі штрафи, тому що 60-80 фунтів за один пропуск дитини в школи, то це один досить… Один урок чи один день? Один чи? день. Софії 12. 12 так? років, mm -hmm. так. Тут вона ходить о, у шостий клас, перейшла. А в Англію моє, коли потрапили у, о, в кі... наприкінці квітня, то вона ще о, о, ходила у… О, Початкову школу. Початкова школа – шостий клас по-англійському, тому що вони з чотирьох років ходять в школу. І вона ще два місяці вчилася там, одна українка в цій школі. Була дуже хороша школа з басейном. Причому я, коли прийшла оформляти дитину в школу, познайомилася з директором, всі посміхаються, директор екскурсію проводить. Ніхто не боїться вчителів від директора, Так як в неї рівень англійської був нормальний, вона розуміла все, їй подобалось дуже, вона там отримувала також є на них такі Така нагорода «Star of the week», «Зірка тижня» за якісь значні успіхи, там, е е хороша підготовка української школи і, е можливо, тому е вона отримувала нагороди ще там, за інші предмети, плавання, вона тут ходила в спортивну школу, вона захищала е честь тої англійської школи, на, ну, скажімо так, як в нас на обласних змаганнях, виборола друге місце. Коли ми закінчили цю праймері School, переходимо в Secondary School, вибирали школу, поступали в цю школу і і в цій школі в нас, ну, по математиці, наприклад, серед 30 дітей в класі, а в них там по рівнях математика, тому що дитина не може бути однаково успішна, чи там, однаково знати і математику, і гуманітарні дисципліни, і в них відрізняються рівні ABC, і так само вона на вищий рівень математики, десь семи класів на паралелі, вибирають дітей, які ходять цей вищий рівень, середній і трошки нижчий. То, коли е, писали тести по математиці, то моя Софія і ще один англійський хлопець з 30 балів 24 набрали. А я вже мовчу за англійську мову і літературу, що мені було дивно, тому що дитина українська, і вона теж там на паралелі одна єдина е, українка. То вона е, англійську мову також од, одна з вищих балів. І англійську літературу, коли спитали е, е, класика англійської літератури Little твір головних героїв назвіть і собі каже, мама я відчула себе героєм одна я підняла руку і сказала і назвала всіх цих чотирьох сестер поіменно Наталко а скажи оце через те що там Рівень освіти нижчий? Чи це настільки високі знання Софії? Там зовсім інша освіта. Лишніми, можливо, знаннями не загружають цю дитину. Вони працюють над довгостроковою пам'яттю. Тобто в них після кожних цих тезів є квіз опитування, вікторини, і дитина просто краще запам'ятовує цей матеріал і багато практики. Там Шкільна форма обов'язкова від слова, ну взагалі ти не можеш, немає ніяких поступок. Якщо це чорні туфлі, то це чорні класичні туфлі. Якщо це будуть навіть кросівки на фізкультуру, то в деяких школах навіть вимога чорні. І якщо там є там, знаєте, бренд якийсь виділений кольором або значком, його, значить, затушовуєш чорним маркером, щоб не було видно, що це бренд. Рюкзак це значить рюкзак-чорний, простий або брендований з цієї школи. І там дуже поширено в школі. Дуже поширені. Ну, Скажем, як по наш секонд-хенд, але це здають, якщо форма мала, здають просто вже учні свою форму і вже за меншу ціну продають іншим. Да? І, і, і виходить, і дуже багато англійців навіть з нормальним статком користуються, не купують новий биджак, блайзер за там, 70 фунтів, а беруть за 10 чи за 15 в цих шкільних магазинах. А гроші, які отримують з цих магазинів, звичайно, йдуть на розвиток школи. Тобто одягом це... або телефоном там вирізнятися? Е, телефоном вирізняти взагалі, зі... не, не, не то що вирізнятися, телефони взагалі заборонені. Я зрозуміла, що з англійської у Софії все гаразд було одразу. Як у тебе? <гум> Не скажу, який рівень англійської, яким був і, і ну, з чим ти стикнулася? Ну, звичайно, у мене англійська, як як будь-якої людини, яка вчилася у радянській школі. Читаю, <с nosotique> сказати не можу, але, так як Софія тут вчилася на приватних курсах, ми з нею, оце мені допомогло, вирішували разом домашні завдання і, можливо, тому в мене трошки рівень. Але англійці, британці дуже вічливі і завжди, коли я казала, I'm sorry for my English, your English is brilliant. Я розумію, що там до брилянтів ще дуже-дуже, до діамантів далеко, але… Але фраза красива дуже. Так, так. Ти починаєш так приємно. Ну, вони взагалі дуже вічливі і дуже толерантні. Я не люблю цього слова, але воно по-іншому не скажеш, тому що їх не хвилює ні в чому ти одягнена, ні в чому. Вони завжди посміхаються. І е, головне – open mind, Бути відкритою, щирою, і вони тобі допоможуть. І вони так само допомагають, як вони допомагали кілька років тому сирійцям. Звичайно, не до такої українцям тут більше допомоги, я вам скажу, що в мене дуже багато є знайомих англійців, які вчать українську мову через спеціальні додатки. І їм цікаво це навіть ця британська сім'я, в якої ми живемо, вони там щодня просять там сказати якесь слово, щоб і кажуть. Така тяжка українська мова. Звичайно, перші місяці я їх взагалі не розуміла, тому що в них там дуже soft-british, там одне е, е, речення, як одне слово, і ти не бачиш, де там е, кордони цього слова. Але так місяць за місяцем зараз я майже все розумію. Сказати теж можу, єдина перепона в українців це знання мови. Тому що якщо ти знаєш мову, ти можеш претендувати на більш оплачену роботу, а не аніж з мінімальною платою праці. І, і дуже багато англійців, коли дивляться наші cv резюме, то вони просто в такому ну, приємному шоці від нашого досвіду, тому що. Що мені приємно, що 40-45 років – там життя тільки починається. Навіть оплата праці по рангах будь-якої спеціальності в 25-річного, 45-річного, звичайно, 45 років – це вище. І тоді навіть, коли ти заповнюєш резюме і відправляєш, в них немає фотографій, не вік не можна вказувати, тому що, щоб не було дискримінації. То роботодавець, він дивиться просто на тебе, на твій досвід. І е, це, є це, це є визначальним однозначно, тому що роботи можна знайти і робити. Знайшла роботу? Так, я там працюю, працюю, в мене тут спеціальність була е, вчитель початкових класів, в мене є досвід роботи, і там я влаштувалася приватний дитячий садочок. Це дуже окрема тема, тому що там дуже цікаво, там дитячі садочки з 6 місяців до 4 років діти відвідують, Ці дитячі садочки платні, ці діти перші кроки роблять в дитячому садочку, ну, теж цікаво. Але, якщо ти знаєш мову, звичайно, можна е шукати і кращу роботу, ніж клінінг чи хоспіталіті, це мається на увазі там сфера послуг. Хоча в них ці ресторани, кафешки в них дуже поширені, тому що англійці люблять десь відпочивати, вони, в них є ця етикет, культура, харчування, так, вони ланчі, вечері, діни, вони люблять проводити поза межами, щоб не готувати. Наталко, а ця культура харчування вона якось позначається на отих дітях, малесеньких, які в садочку? Так, в них... Я скажу, що вони, вони харчуються зовсім не так, як у нас. В них там розділене харчування на звичайне меню: вегетаріанське, веганське, дуже багато овочів, дуже багато овочів, які броколі, горошок, морква діти це люблять. І в мене Софія навіть mm -hmm. почала броколі. Тут вона носом крутила, не хотіла їсти, але там це моя улюблена страва. З двох років дитина сидить, йому видають маленький ножик, вилочку і вона сама ну, годувати не можна. Ми сидимо, дивимося, тому що там в них в садочку не так, як на 30 дітей, дві вихователі, там вихователька і няня. А в них на кожних три дитини один став, одна, один працівник, вихователь. І е, е, виходить, якщо у нас два 25 дітей то у нас 7-8 дорослих вихователів там є і коли вони їдять ми слідкуємо щоб вони там Нормально їли, не, там, не вдавилися. А ти вихователькою в садочку? Так, так, так? От після перемоги, що би хотілося такого втілити в Україні в життя, що ти побачила там в Англії? Там е цінують дуже оці старовинні речі, старовинні будівлі. Там в них можуть бути, навіть от в центрі Лондона, можуть бути ці висотки скляні. А біля них церкви, які там 500-800 років, е воне. так само в цих маленьких містечках, е воно настільки... Знаєте, в моїй британській сім'ї, де я живу, вона тримає, вона все життя працювала, і зараз вони тримають, як хобі, тірум. Тірум – це ніби чайна. Але вона викупила це приміщення, в якому Черчилль там колись пив ще чай. Вона зробила інтер'єр, от заходиш, ну, ми ж звикли до якихось сучасних ресторанів, а вони люблять старовину. Розумієте, і це вони, о, о, о, ці всі замки, ці паби, які дуже поширені, чи кафе, ресторани. От воно, о, о, чим старіше, тим для них це важливіше. От, Наталко, то хотілося б в Україні після перемоги? все ж таки, щоб ми навчилися насправді цінувати історію, бо ж маємо, що так, насправді. Бо, без історії в нас не буде майбутнього. І саме головне – це оця доброзичливість і терпіння один до одного. Тому що цього не вистачає, ви знаєте, одне коли ми їхали туди, кілька місяців там прожили, і зараз я колись сюди повернулася. І кожен буде, хоче бути дуже розумним, і що він такий правий. Там можуть бути 150 разів правий, але він не буде нав'язувати тобі свою думку. Що стосується все ж таки України, що у нас є такого, от що тобі, здається, не варто змінювати абсолютно? Я не знаю, ми, ми дуже трудолюбиві, ми можемо пристосовуватися в цих країнах. Ми вміємо працювати, ми знаємо, чого ми хочемо, в нас дуже розумні люди. Зараз ви на канікулах, а взагалі повертатися на зовсім плануєте в Україну? Ми молимося. Єдина мрія – це перемога. І я думаю, що час покаже, але більшість українців, які виїхали, обов'язково повернуться на батьківщину, тому що нас вирвали з корінням, а там ми ще не пережилися, і я не знаю, наскільки воно реальним буде пережитися в іншій, чужій країні, тому що коли тягне назад, тягне на Україну, і хочемо бачити Саме перше – це мирну Україну і, звичайно, процвітаючу. Наталко, дякую ще раз за розмову дякую. і дуже чекаємо після перемоги додому прекрасну Україну на зовсім. Обов'язково дякую, Олена.